Rezvan Burleanu a câștigat un nou mandat la FIAFRF. Voturi exprimate 254. Voturi valide 254. Ilie doctorgan, virgula 0 voturi. Marcel Puca 8 voturi. Ionul Pescu 78 de voturi Rezvan burlean 168 de voturi Rezvan Burleanu a câtigat un nou mandat la FFRF. Conform primelor informații. Burleanul l-a învins de tat pe Ionul Pescu, nemai fiind nevoie de un alt tur de vot. Burlean a intrat în in istorie în Marite 2014, când a câștigat primul său mandat de 4 ani la conducerea Federației Române de Fotbal. Conform primelor informații, Burlean a primit peste 150 de voturi, în condiile în care avea nevoie de 128 din cele 254.